لكل من يريد إنشاء مشروع تجاري جديد لدي أخبار سيئة لأقولها لك الأحصائيات العالمية تقول من بين عشر مشاريع تجارية تنشأ فقط واحد سينجح هذه حقيقة مرة نعيشها خلال السنين الأخيرة وفي هذا الفيديو سأطلعك على ستة عوامل لتكون أنت من فئة المشاريع الناجحة والتغلب على المنافسين بسهولة عامل النجاح الأول هي مراقبة المشروع غالبية المصالح التجارية لا تعرف من أين تأتي زباينها لذلك نلاحظ المصالح التجارية تعيش في خوف من عدة عوامل مثل الخوف من التفكير أن هذا المشتري الذي أتى الآن هو المشتري الأخير الخوف من تدفق نقدي سيء للمصلحة التجارية الخاصة بنا أو الخوف أن بعد شهر أو شهرين لن يكون راتب كافي لنا يجب على المصالح التجارية التغلب على الشعور في العجز وعدم السيطرة والحل هو مراقبة كل شيء يحصل في مشروعكم من اين تأتي غالبية المشترين من اين تأتي افضل المشترين ما هي الطريقة الاكثر فعالة لجذبهم لمشروعي او لمصلحتي التجارية اذا اكتشفت ان غالبية افضل المشترين لمشروعك تأتي من منصة إعلان معينة ركز على هذه المنصة ولا تتوسع لمنصات أخرى لذلك دائما راقبوا وتفحصوا من أين تأتي غالبية المشترين وركزوا عملكم هناك لتحسين ظهوركم وزيادة عدد المشترين لمصلحتكم التجارية العامل الثاني هو الإعلان المباشر غالبية المصالح التجارية تعلن مشاريعها ولكن دون جدوى ودون اي نتيجة لانها رأت اعلان لمنافس معين ستنسخ منه الفكرة وهي تظن ان اعلانه ناجح وهذا خطأ على المصالح التجارية اليوم العمل على اعلان مباشر الاعلان المباشر مبني من نتائج مباشرة وقابلة لدراستها يمكن الرؤية نتائج الاعلان ايضا خلال فترة قصيرة ومعرفة اذا الاعلان ناجح او لا على العكس الإعلان العادي الذي يتطلب الكثير من الوقت لمعرفة نتائجها لذلك لا تهدروا أموالكم على إعلانات لا يمكنكم مراقبة أدائها ركزوا على إعلانات مباشرة منصات مثالية لإعلانات مباشرة هي فيسبوك أو جوجل أو إنستغرام. عمل النجاح الثالث هو تطوير سمعة مشروعكم لقد ذكرت في اول الفيديو الجمله ان اصحاب المصالح التجاريه لا تعرف لماذا المشترين تاتي اليهم وهذا صحيح لذلك عليك التوقف للحظه ومعرفه لماذا المشترين تاتي اليك هل لان خدماتك رخيصه الثمن هل لانك الافضل بالمجال او هل لانك قريب لبيتهم عند معرفه السبب تبدأ في العمل على تعزيز هذه السمعة أو الصفة التي نسبت لمشروعك وتوسيعها قدر الإمكان عمل النجاح الرابع هو تحويل المشتري الجديد لمشتري ثابت أو مشتري متكرر في عالم التسويق والمبيعات معروف أن تكلفة جلب المشتري الجديد لمشروعي عالية جدا نسبيا لشخص اشترى مني بالسابق. لذلك عليك العمل على تحويل أي مشتري جديد يأتي لمصلحتك التجارية تحويله لمشتري ثابت أمثلة لفعل ذلك اشتراك شهر ثابت لخدمة معينة بيء خدمات أو منتجات مكملة أخرى إعلم أن المشتري الثابت هو المشتري الأكثر ربحي لك لأنه لا يكلفك الكثير لتسويق منتجاتك له احتمال كبير أنه سيجلب آخرين لمشروعك عمل النجاح الخامس هو معرفة متطلبات المشتري خلال عملك مستشار للمصالح التجارية لاحظت على الكثير من المصالح التجارية تركز على أشياء لا تعطيها أي منفعة تجارية وبالعكس تجعلها تخسر المال والطاقة واسألهم لماذا تفعل ذلك ويجيب اخاف ان يتركني المشترين اذا لم افعل ذلك وعندما اطلب تفسير لا يعرفون التفسير ولا يعرفون كيف سيفسروا لي هذه الظاهره لانهم لا يعرفوا حقا متطلبات المشتري لديهم وعندما لا تعرف ما هي متطلبات المشتري ستبقى في حاله خوف ان يتركك هذا المشتري من خلال اسئلة متكررة للمشتري واخذ معلومات منه سنعرف ما هي متطلبات المشترين لذلك مهم جدا معرفة متطلباتهم العامل الخامس والاخير هو خلق بيئة صداقة كم عدد المرات نصحك صديقك او قريب لك على متجر معين هذا لانه صاحب المتجر تعامل مع صديقك او قريبك بطريقة اشعرته براحة وصداقة لذلك دائما تأكدوا من معالجة احتياجات المشترين لديكم تأكدوا أن يبتسموا طرق أخرى تساعد لخلق بيئة إيجابية لدى المشترين هي التحدث معهم على نفس المستوى إعطائهم هدية بسيطة مفاجأة دون أن يعلموا المبادرة في الحديث عن أخبار يومية تحصل فهذه عوامل مهم جدا أن ننتبه إليها في النهاية نجاح مشروعك يتمحور حول الزبائن وطريقة تسويقك ركز على المنصة المناسبة لتسويق مشروعك وركز أكثر على مشتريك والزبائن التي لديك وأيضا لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية إذا لم تشتركوا بالقناة بعد والضغط لايك على الفيديو سأراكم في فيديو آخر